اهو الله في فيديو جديد لشقه للبيع متفرعه من شارع شعاب اول حاجه عندنا هنا ده ريسبشن مساحته كبيره وفي هنا بلكونه على الشارع مش عارف مسحتها متر وتفاصيل كامله هتلاقوها اسفل الفيديو عماره حديثه وما تدخلش مش بس عايز حضرتك تطلع في الفيديو يعني اه بس معلش انا اسف ده لحضرتك والله مش ليه. ده كده ريسبشن مكيفها بالكامل ده حمام الضيوف ده المطبخ مطبخ ركب كله بالكامل دي طرقة التوزيع الحمام اللي بيخدم الغرفتين عندنا دي اول غرفه الغرفه, الغرفة الماستر دي مساحتها وفيها التكييف وده الحمام بعد كده عندنا الغرفه الثانيه وبعد كده التكييف موجود ودي عندنا الغرفه الثالثه اتمنى لو الفيديو عجبكم متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل اللايك لايك وشير علي قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس أتمني تكون شقة النهاردة عجبتكم وتصويرها يكون حظ رضاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته